Ще є з дитинства біля бабці, біля мами, з рушників починалося з лялькових таких одежок, з простішого, а перейшла до теперішнього цих наших сорочок. Валентина Сірук із Нентішина розповіла, відтворює на полотні автентичну подільську вишивку. На виставці Скарби Поділля, що сьогодні відкрилася в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, майстриня представила чотири вишиті сорочки. Розповідає про одну з них. Тут Такі сівочки, січене, це іменно з тих технік вишивки, які в подільських сорочках використовуються. З мережування тим подільським черв'ячком. І все ручна робота, повністю ручна збірка. От іменно в самій вишивці мене цікавить цей процес, що руками можна зробити більш якісніше, ніж машиною. Валентина Сірук говорить, їй подобається працювати з натуральними тканинами і оздоблювати їх візерунками з ляних ниток. Свою сорочку, яку вдягла вперше, майстриня вишила бісером і французькою ниткою на конопляному полотні, що розповіла, зберігалося в бабусині скринці. Мисткиня Галина Бернацька показує сорочку з традиційною зіньківською вишивкою і розповідає про її особливість. Перший колір синій в нас це традиційний такий. Якщо там були вкраплення зеленого, це вже була Адамівська сусіднє село колись передмістя. Це особливий крій, от, крій, який, власне, міг десь повторитися, міг десь бачитися. І квітчання, от вишиті елементи, вони могли бути на передній стінці скрізь, а задня стінка – це тільки в Зінькові. От такий вигляд. Мала наша сорочка. У нас жінка взагалі в нас гарна, коли йде і гарна, коли повертається. За словами Галини Бернацької, сорочці з зінківською вишивкою знайшлося місце і в шафі француженки. Жителька Парижа з українським корінням замовила її в однієї з тамтешніх вишивальниць. Речі з українською вишивкою давно вподобали європейки. каже організаторка виставки скарби Поділля, директорка обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, яка часто буває за кордоном, Майя Онищук. Абсолютно всі люблять панянки що у Польщі, що в Німеччині, що у Франції, вони всі слідкують за модою, а так як тренд зараз дійсно в світі вже більше ну, 8-9 років, тренд українська вишивка. От, тому її відслідковують і носять, і це приємно. Відкриття виставки в День Європи має Онищук називає символічним. 2014 року в підтримку України, вся Європа, всі відомі актори, співаки одягають українську вишивку, всі відомі дизайнери втілюють українську вишивку в свої новітні покази От і стилізація ідеї Європи. Тому ми з Європою завжди вже в такому поєднанні саме через вишивку. На експозиції вишитого у Хмельницькому, за словами Майи Онищук, представлені 170 робіт, які створили 65 подільських майстринь. Виставка триватиме до 18 травня, вхід безкоштовний. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.